الف مبروك يا فارس وهم يوم عيد في زواجك يا ابني أنت روح الحياة يوم عرسك يا فارس فزق فرحتي في كبرها الكوني أرض سما ألف مبروك يا فرسوها اليوم عيز زواجك يا إبري أمزرها الحال ألف مبروك يا فرسوها اليوم عيز فز قلبي سعيد فرحتي فيك كبري هالكون كنار بسماء يا طارس في زواجك فرحتي بك تزيد صحيح. والله إنك صحيح. تزيد صحيح. أيام صحيح. عمري صحيح. حلو بك فاخر وادباه بكل فعلك وشيد دامك اليوم عريس فرحتي بك تزيد مانكفك في يا فارس اكيد يكتبون اسمك يا فارس فارس أبارك باللحن والقصيد وادعي الله لك في كل وقت وصلاة وافتخر في أخوانك واتباها أكيد لأن أم راسم فرحتي في الحياة وافتخر لا دعاني أم فارس أكيد لانك كنت راسم علي فرحتي